Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Bu günün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Cəllabadın keçmiş icra başçısı Əziz Əzizov jurnalist Əfqan Sadiqova qarşı şikayətini geri götürdü. Cəllabad keçmiş Yasamal rayonunun hazırki icra hakimiyyəti başçısı Əziz Əzizov Azel TV saytının təsisçisi və redaktoru hazırda həbsdə olan Əfqan Sadiqova qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayətini geri götürüb. Bu barədə Əfqan Sadiqovun vəkili Elçin Sadiqov bildirib. Vəkilin sözlərinə görə, mayın 11-də Cəllabad icra başçısının jurnalistə qarşı şikayətinə baxılıb. İtdiamçı tərəfin nümayəndəsi xüsusi iddiam qaydasında şikayəti geri götürdüklərini bildirib. Elçin Sadıqıv söylüyüb ki, Cəlabad rayon məhkəməsi bunu nəzərə alaraq şikayətlə bağlı icraata xidam verilməsi haqda qərar qəbul edib. Azər TV saytının təhsilçisi və redaktoru Əfqan Sadıqıv 2016-cı ilin noyabrın 22-sində saxlanılıb. Ona cinayət məcəlləsinin 127.2.3-cü xuliqanlıq niyyəti ilə təhlükəli üsulla sağlamlığa qəstən ağır ziyan vurma maddəsi ilə iddia mirəli sürülmüşdü. Rusiya Paşinyanı bu yolla aradan götürəcək. Politologlardan şərh. Paşinyan hazırda Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ideyası üzərində işləyir. Bunu da Dağlıq Qarabağda bəyan etdi. Paşinyanın Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda avanturizmləri isə bir gün onun özü üçün ciddi problem yarada bilər. Hakimətinin ömrü isə qısalacaq. Onsuz da Paşinyan çətin günlər gözləyir. Məsələn, Rusiyanın Ermənistana yardımı kəsiləcək, Amerika və Avropadakı Erməni lobisindən isə Yerevana sadəcə maddi dəstək gələcək. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana silah göndərilməsi də dayandırılacaq. Bu fonda Bilsin ki, Rusiyadan Azərbaycana yeni silah növləri göndərilsin və Azərbaycanın ateş gücü daha da artsın. Nəticə ilə danışıq prosesləri ilə bağlı o qədər qayğı göstərilməyəcə və tələflər arasında müharibə şəraitinin yaranması da am məsələsi olacaq. Cavid Qurbanovın köhnə yaxını Zeynal Məmmədov. Allah eləməsin, Cavid Qurbanov bakı olsun, dedi. Bakı Şəhər İcra Həkimiyyətinin başçısı vəzifəsində hazırda Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhimdar Cəmiyyətinin sədri Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Cavid Qurbanovın təyin olunacağı haqqında məlumatlar dolaşır. Onun Bakı meyli təyin olunması Bakıya nə verə bilər? Bu haqda Cavid Qurbanovı yaxından tanıyan, onunla zamanında səmimi dostluq münasibətlərində olan Zeynal Məmmədov fikirlərini bölüşüb. Milli Azadlıq Hərəkatının aktivlərindən olan Zeynal Məmmədov, Cavid Qurbanovın Bakı meri olacağı düşüncəsini yaxına belə buraqmır və həyacan təbliç alır. Əf Komissiyasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev cümhuriyyətin yüzlüyü ilə bağlı Əflərin olacağını bildirib. Mayın 11-də ƏV Komissiyasının növbəti iclası keçirilib, toplantıda 100-dən çox müraciətə baxılıb. Bu bayədə komissiya üzvü Əl-Məmməd Nuriyev deyib ki, gələn həftə əf Komissiyasının iclasları yekunlaşacaq, bütün müraciətlərə baxılır və bu proses davam edir. O, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyə rəfəsində ƏV Sərəncamının imzalanacağını deyib. Sonuncu ƏV Sərəncamı 2017-ci ilin martın 16-sında imzalanıb. 423 nəfərə Şamil olunan sərəncamda İsmaillı hadisələrinə görə həbs olunan bir neçə şəxs, Nida Vətəndaş Hərəkatının təmsilçisi Əbdül Əbilov, Azadlıq qəzətinin redaktoru Qəlimət Zahidin və Meydan TV-nin rəhbəri Emin Millinin qohumları yer alırdı. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda hazırda 150-dən joksiyasi məhbusun olduğuna desələr də, hökumət təmsilçiləri bunu təqzib edir. Yeni nazir Eldar Mahmudovun həbs etdiyi generalin oğluna vəzifə verdi. Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev özünə iki yeni müşavir təyin edib. Yeni müşavirlər Əliyev, Anar Rəhim oğlu və Nəsirli Vüsal, Zakir oğludur. Bundan başqa, Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparat rəhbəri və vəzifəsinin icrası da Anar Əliyevə tapşırılıb. Bununla da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müşavirlərinin sayı 3-ə çatıb. Qeyd edək ki, Nazirliyin bundan əvvəlki aparat rəhbəri Əjdər ol kimi tanınan Əjdər Cəbiyev idi. O, öz ərzəsinə əsasən işdən çıxarılıb. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.